Jukka Kopra tässä terve. Suomi on vihdoin saatu nousuuralle ja pidetään se siellä. Se vaatii vahvaa vastuunkantoa. Muista äänestää huhtikuun vaaleissa.